Frihet, jämlikhet, broderskap. Snyggt jobbat. Sen det blev en bra idé att pyssla fram franska revolutionen. Alltså fan, för fult det blir. Ser här ens ut som Napoleon? Ja, den är jättefin. Skitsamma. Men har du pratat med Bianca? Varför skulle jag ha gjort det? Jag vet inte. Och hur går det med pixel